وقف تضيع وقتك على ناس بتبخل عليك بوقتها لما تكون عم تتواصل مع شخص ما عم بيعبرك ولا عاملك قيمة فلا تضل مطرحك حتى لو كنت مهتم فيه رد على عدم اهتمامه بتصرف اقوى منه وهو الاختفاء بعدين بلش ركز على حالك أكثر وتعلم كيف تهتم بنفسك وتزيد من قيمتك لما بدك تجذب الناس لعندك، لازم تتعلم كيف انت تصير جذاب. خليك قوي اجتماعيا واختلط مع ناس بتهتم فيك وتقدر وجودك بعمرك ما تسترخص قيمتك لا قدام حالك ولا قدام أي مخلوق